في الرحب والدمع من الاسيت و... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهنا عليكم اليوم فيديو جديد فيديو شرح تركب سيارات في لعبة لايف والسويد. طبعا رابط على الاسفاء الفيديو قاموا الفيديو لا تنسى ضغط على زر لايك وسبسكرايب نذهب للرابط اضخوا على رابط الموجود اسأل الفيديو تنزل لتحت تحت تختار أي سيارة اياها في سيارات كثيرة، مثل ما شافون السيارات كثيرة. تختار أي سيارة تبغاه. مثلاً فورت. راح تضغط على داولود فايلي، فايل. راح تضغط عليها. راح يجيك. يقونت التحميل راح تضغط على بادئ التحميل. راح يخلص معك التحميل. تضغط على فتح تضغط على اللعبة بعد ما فتح الاثنين راح زي كده راح سوي زي كده راح تضغط على فيه هنا اللي موجوده راح تشوفها يعني كده تنسخ تنسخ هذه كلها سق في ملف داتا. بعد رح تضغط على على الصفحة راح تضغط على نعم. بعد رح تضغط على الصفحة برضه راح تضغط نقلة استبدال. كذا تخلصوا. نفتح اللعبة. طب نرجع لكم من داخل اللعبة. بعد راح... بعد راح تفتح اللعبة راح تضغط على داتا. بعدها تختار اي ان تضغط اوك بعدها تضغط على قراغي أضغط على كار السيارات أضغط على اف اكس هذا الموجود هنا <تصفيق> مثل ما شوفون هذا يفتح هنا تفتح تختار ايه الوزنية كلها نحن نطلع طلقاء و طبعا هنا وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك و السبسكرايب والسلام عليكم